Zavar, hogy mindenhonnan ömlik a propaganda, hogy folyton jönnek szembe az álhírek? Tartsa szabad januárral! Kövest ki egy hónapra ezeket a Facebook oldalakat, vagy jelensd az egyértelműen álhíreket tartalmazó posztjaikat.